بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرحد آفیشل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے حضرت اب مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے اہل یعنی بیوی اور اقربا پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ اس کے حق میں بڑا مقبول صدقہ ہو جاتا ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ